יש לנו פונקציה וקטורית r של s ו-t שמשהו לטוב. כאשר x יהיה פונקציה של s ו-t, נכתוב זוט כח שx של s ו-t כ full vector הייחודה של x או i, ו'od y של s ו-t כ full של y או j, ו'od z של s ו-t כ full של z או k. בינתיים, לנו פונקציה בואו בוא נגדיר או נחשוב על מה הכוונה לקחת נגזרת חלקית של הפונקציה הוקטורית בהתייחס לאחד מהפרמטרים, S או T. נראה לנו כי זה יהיה די טבעי. אין כאן מוזר. אנחנו לקחנו נגזרת חלקית של פונקציה לא ווקטורית כבר קודם, כאשר אנחנו שינינו רק את אחד מהמשתנים. לקחנו אותה רק בהתייחסות למשתנה אחד. את המשתנה השני מחזיקים כקבוע, נעשה כאן בדיוק אותו הדבר. אנחנו ניקח נגזרת רגילה של פונקציה, המסלול של אלה מסתיים להיות נגזרת רגילה של כל אחד מהאיברים. אנחנו הולכים לראות, זה הולך להיות כאן אותו דבר עם הנגזרת החלקית. נגדיר את הנגזרת החלקית של R בהתייחסות ל-S. כל דבר שנעשה בהתייחסות ל-S אפשר פשוט להחליף עם T ואתם תקבלו את אותה תוצאה. אנחנו נגדיר זאת כשווה לגבול כאשר דלתא כאשר דלתא של S שואף ל של R של S ועוד דלתה S, רק למצוא לשינוי ב-S פסיק T. אנחנו נחזיק את T, אתם יכולים לדמיין, קבוע, עבור T נתון פחות, R של ו-T, כל זה אם נעשה קצת אלגברה כאן, אתם למעשה אתם יודעים r של s ועוד delta s פסיק t, זה אותו דבר, כמו x של s ועוד delta s פסיק t כפול y של s ועוד delta s פסיק t כפול j, בלה בלה בלה. כל הדבר הזה פחות הדבר הזה. אם נעשה קצת אלגברה זה ואתם לא מאמינים לנו, נעשו זאת בעצמכם. זה יהיה שווה לגבול של delta s, והגבול של delta s שואף ל-0, נכתוב זאת בכתב קטן, בגלל שניקח כאן הרבה מקום של x של s ועוד δלתה s פסיק t. פחות x של s ו -T. אנחנו חושבים שאתם יודעים לאן אנחנו הולכים. כל זה קצת חד גוני לכתוב את כל זה, אבל זה לא מזיק. כפול s, או לחלק בדלתה s, כפול i, נמשיך, ועוד, זאת בצבע אחר, לשבור את החדגוניות, ועוד y, כאשר בכל מקום בביטוי הדלתה s הזה שואף לאפס, זה מיוסם בכל עבר שאנחנו כותבים כאן כעת, נמשיך y של s ועוד דלתה s פסיק t, פחות y של s פסיק t, כל זה חלקי דלתה s כפול j, וכעת לבסוף, ועוד z של s ועוד דלתה s Z של S ו-T, כל זה חלקי דלתה S, כפול וקטור היחידה של Z, K. וכל זה מגיע מתוך ההגדרה הזאת. אתם למעשה תציבו S ועוד דלתה S במקום S. אתם תעמדו את כל זה, תעשו מעט אלגברה, ואתם תקבלו בדיוק את אותו הדבר. וזה אנחנו מקווים כי זה פשוט בולט החוצה. אנחנו לוקחים נגזרת חלקית שכל אחת מהפונקציות האלה בהתייחסות ל-S. והפונקציות האלה שכאן, ה-x של s ו אלה הן, אלה הן פונקציות לא וקטוריות. הזאת גם היא פונקציה וקטורית, וגם z היא פונקציה וקטורית. כאשר מכנסים את כולן ביחד נפח נהפך להיות פונקציה וקטורית, בגלל שאנחנו מכפילים את הראשון שכאן כפול וקטור, את השני נכפיל בבקטור אחר, והשלישי כפול וקטור אחר. אבל ללא תלות, הפונקציות האלה הן לא וקטוריות. לכן זאת היא פשוט הגדרה של, של נגזרת חלקית רגילה, כאשר אנחנו לוקחים את הגבול של דלתא s או f ל-0 בכל אחד מהמקרים האלה. כלומר זה בדיוק אותו דבר, זה יהיה שווה, זה בדיוק אותו דבר כמו נגזרת חלקית של x בהתייח... בהתייחסות ל-s כפול I, ועוד הנגזרת, החלקית של y בהתייחסות כפול j, ועוד הנגזרת, החלקית של z בהתייחסות כפול k. אנחנו נעשה כאן כעת דבר נוסף, אבל זה בכאילו מתמטיקה. זה יתקבל משהו כזה, הסיבה היחידה שאנחנו מעבירים את השיעור הזה, היא כדי שהוא ייתן לכם כלים טובים להרגז הכלים שלכם לשיעור שנעשה בהמשך על אינטגרלים משטחיים. נעשה כעת כאן משהו נוסף שהוא בדיוק מתמטיקה, וזה באמת, בגלל שנגזרות, זה משהו שמאוד קשה להגדיר באופן מדויק, אבל אנחנו חושבים שזה יעניק לכם תחושה לגבי מה שקורה כאן. הדבר הזה שכאן אנחנו הולכים לומר כי הוא שווה, ואת זה לא תרא במתמטיקאים, תיאורים קצת יחמיצו פנים כאשר הם יראו אותנו עושים אבל אנחנו אוהבים לעשות את זה בגלל שאנחנו חושבים שזה ייתן לכם תחושה לגבי מה שיקרה כאשר נעשה אינטגרל משטחי. אנחנו נאמר, כל הדבר הזה שכאן שווה ל של S ועוד הנגזרת של S, השינוי קטן מאוד ב-S, פסיקתי, פחות R של S ו-T, כל זה, חלקי אותו שינוי קטן מאוד ב-s. אנחנו מקווים כי אתם לפחות מבינים מדוע אנחנו מראים לכם את הדרך הזאת. כאשר אנחנו לוקחים את הגבול כ-delta-s שואפת ל 0 ה-delta-s הזאת תהיה מאוד מאוד מאוד קטנה, וברור שלנו ככה אנחנו מדמיינים נגזרת. כאשר רושמים נגזרת של y בהתייחסות ל-x, ונניח כי לנו שזה 2, ואנחנו עשינו... אה, ואנחנו עשינו קצת מתמטיקה עם נגזרות כבר קודם. אתם יכולים לדמיין שנכפיל שני אגפים ב-dx, ואתם, ואתם יכולים לקבל dy שווה ל-2 dx. כבר פתענו כאלה בשיעורים הקודמים. אתם, אנחנו מדמיינים את זה, כי שינויים קטנים מאוד מאוד ב שינויים קטנים עד אין סוף ב-y ששווה ל-2 חשבו שאתם יכולים לדמיין את אותו דבר, שינויים קטנים ב-x. אם יש לכם שינויים מאוד מאוד קטנים ב השינויים שלכם ב-Y יהיו עדיין מאוד מאוד קטנים, אבל זה יהיה 2 כפול זה. אנחנו מנחשים כי זאת הדרך הטובה ביותר לראות את זה, אבל בפעם כללי אנחנו רואים בנגזרות כי שינויים מאוד מאוד קטנים של המשתנה. כעת לאחר שסיימנו עם החלק הזה, ואנחנו הסברנו לכם כי הרבה מתמטיקאים היו זועמים על מה שכתבנו, בתקווה כי זה נתן לכם מעט. זה לא כאילו אה, שעשינו כל משהו משוגע. אנחנו רק אמרנו כי Δ-S, כאשר Δ-שואפת ל-0, אנחנו דמיינו את זה כ-DS. וסיבה יחידה זה כי. אם תיקחו את האגף הזה והאגף הזה ותכפילו את שני אגפים כפול ds, הנגזרת הזאת, מה, מה יקרה אז? האגף השמאלי תקבלו נגזרת חלקית של R בהתייחסות ל-s שווה לזה כפול ds. אולי נסמן את ds בברוד. כפול ds זה פשוט נגזרת רגילה. שינויים קטנים מאוד ב-s. זה סוג של נגזרת חלקית בהתייחסות ל-s. זה יהיה שווה אם נכפיל את האגף הזה של המשוואה כפול ds, אלה ייעלמו, אז זה יהיה r של s ועוד השינויים המאוד קטנים שלנו ב-s פסיק פחות r של s ו-t. נסמן כעת זה בריבוע סביב הדבר הזה, זה יהיה בעל ערך רב עבורנו בשיעור הבא, אנחנו נחשוב עוד עוד מה המשמעות וכיצד להראות זה על שטח. כפי שאתם יכולים לדמיין, זה כאן הוא וקטור. יש לכם שתי פונקציות ווקטוריות, ואתם תיקחו את הנגזרת. אנחנו נמחיש את זה עבורכם בשיעור הבא, זה הולך ממש לעשות לנו עם אינטגרלים משטחיים. ולפי אותו היגיון בדיוק, אנחנו יכולים לעשות כל דבר, שעשינו כאן עם S, ניתן לעשות זה עם T. אנחנו יכולים להגדיר את החלקית, נסרטט כאן קצת, אנחנו יכולים להגדיר החלקית של R בהתייחסות, נרשום זאת, בצבע אחר, צבע אחר לגמרי אפילו, נרשום בכתום ההגדרה היא פשוט כאן, הגבול כאשר דלתא T שואף ל-0 של R של S T ועוד דלתא של T פחות R של S ו-T. במקרה הזה אנחנו קובעים את S, ניתן לדמיין כקבוע, אנחנו מוצאים את השינויים ב-T, כל זה חלקי דלתא T, ואותם דברים מתבטלים וזה שווה לחלקית ש-X בית יחסות ל -T, I y בהתייחסות ל-tj, ועוד z בהתייחסות ל-tk. בדיוק אותו דבר, אתם פשוט תחליפו את ה-s'ים וה-t'ים. ולפי אותו היגיון תהיה לכם אותה, אותה תוצאה של, אבל בעברים של t. אתם תעשו את זה בכאילו כמו שעשינו כאן למעלה. אתם תקבלו את של r בהתייחסות ל כפול השינויים הקטנים מאוד מאוד בת, dt, הנגזרת של t שלנו, וזה ניתן לדמיין, זה שווה ל של s T ועוד DT פחות R של S T. נסמן בריבוע את שני הדברים האלה כאן. ובשור הבא אנחנו הולכים למעשה להראות לכם למה הכוונה בזה. ולפעמים כאשר עושים כל מיני דברים של מתמטיקה טיפשית, כמו זה, אתם תמיד תעדיפו בסדר, בעצם כל זה על מה מדובר, זכו, כל מה שעשינו להגיד זה, מה של זה בהתייחסות ל-S או-T. זה עוד צע, תקבלו את התוצאה הזאת. השניים האלה יהיו בעלי ערך רב. אנחנו חושבים בקבלת התחושה לגבי מדוע, מדוע אינטגרלים משטחיים נראים בדרך בה הם נראים.